السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں آڈیو ایڈیٹنگ کس طرح کرتا ہوں بچپن سے ناطخوانے کا شوق تھا لیکن ریکارڈنگ کرانے کا زیادہ موقع نہیں ملا تو سوچا کیوں نہ یہ کام میں اپنے گھر پہ ہی شروع کروں اپنے کمپیوٹر کے اوپر تو بہت سی کوج لگانے کے بعد ایک سافٹ ویئر ملا جس کا نام ہے آڈا سٹی اوڈا سٹی اے یو ڈی اے سی آئی ٹی وائی اوڈا سٹی تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اوڈا سٹی کے اوپر کیسے آڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں تو اوڈا سٹی آن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اوڈا سٹی کا لوگو آیا اور یہ میرا اوڈا سٹی آن ہو گیا یہ ہے وہ سافٹ جس کے اوپر میں اپنی نعتوں کو اپنی ہمد کو اپنے وائس اوبر کو آرام سے کر لیتا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس میں فائل لوڈ کریں گے ایک تو یہ طریقہ کہ فائل کے ذریعے اوپن کر لوں میں تو ڈیکس ٹاپ کے اوپر میرے پاس ایک فائل موجود ہے جس کے اوپر آج میں کام کرنے والا ہوں اور اس کا نام ہے کوئی تو ہے جو نارمل یہ دیکھیں کوئی تو ہے جو نارمل اس کو میں نے اوپن کیا تو میرے سامنے یہ آڈیو کی فائل کھل گئی ہے اب یہ فائل جو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ویوس نظر آ رہی ہیں ساؤنڈ ویوس ہیں تو میں آپ کو اس کی ساؤنڈ سناتا ہوں کیسی ساؤنڈ ہے پھر اس کے بعد ہم اس پہ کام شروع کرتے ہیں کوئی تو ہے جو یہ بیسیکلی ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے جو میں نے ایف ایم نائنٹی پوائنٹ سکس کے لیے کرائی تھی کراچی یونیورسٹی کا ایف ایم سٹیشن ہے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے تو اس کے اندر مجھے زیادہ ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اسٹوڈیو میں پورا کمرہ بند ہوتا ہے اور سراؤنڈ کی کوئی آواز ہوتی نہیں ہے تو سراؤنڈ کی اس میں بالکل بھی آواز موجود نہیں ہے کہیں پہ بھی میں آپ کو اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ یہ جو ویوس کے بیچ میں جو جگہ ہے اس میں بالکل کوئی سراؤنڈ نہیں ہے لیکن اگر یہ کہیں باہر کھلی فضا میں ریکارڈنگ ہوئی ہوتی تو اس میں یقیناً سراؤنڈ کی ساؤنڈ آپ کو اس جگہ پہ ان خالی جگہوں پہ نظر آ رہی ہوتی تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی سراؤنڈ کی آواز نہیں ہے تو ہم نے اس پہ تو کام کرنا ہے خالی ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو اس فائل کو ایڈٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے پوری فائل کو سلیکٹ کرنا پڑے گا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اسی فائل پہ ڈبل کلک کروں پوری فائل سلیکٹ ہو گئی ایک طریقہ یہ ہے اچھا نیچے سلیکٹ کیا تو وہ ڈی سلیکٹ ہو گئی اور وائٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ڈی سلیکٹ ہے تو اس پہ میں نے اس کے جو لیفٹ کارنر ہے جو خالی جگہ ہے. یہاں پہ میں کہ رکھ کر کلک کرتا ہوں تو پوری میں ہی اب مجھے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو ویوس ہیں یہ بہت زیادہ ویریئنس ہیں ان کے اندر اوپر نیچے کافی ویریشن آ رہا ہے تو میں اس کو نارملائز کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ کچھ ایک جیسی ہو جائیں ویوس ان ویوس کو نارملائز کرنے کے لیے مجھے میں نے فائل سلیکٹ کی ہوئی ہے تو ایک افیکٹ میں جا کے یہاں پہ کمپریسر کا ایک آپشن ہے فنکشن ہے اس کو میں چلاتا ہوں اس میں صرف تھریش ہولڈ کا کام ہوتا ہے یہ ڈیفالٹ میں होता مائنس فورٹین پہ ہوتا ہے اب اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے کوئی اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا لیکن کمپریسر کا بڑا اچھا کام ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ فائل کمپریس ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کمپریس کر کیا کرتا ہے عام طور پہ جو ہم فائلیں کمپریس کر رہے ہوتے ہیں وہ تو فائلوں کو چھوٹا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کمپریسر کا کام تھوڑا ڈفرینٹ ہے دیکھیں اس کی ویوس تقریباً آپ اس میں میچ ہو رہی ہیں پہلے ایسی نہیں تھی بہت زیادہ ویریشن تھا اس نے ویریشن کو بہت کم کر دیا ساؤنڈ سن کے دیکھتے ہیں کیسی آئی ہے کوئی تو ہے جو اوکے جی اب اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے میری ٹربل بہت زیادہ ہے چبھ آواز میں اپنی بیس بڑھانا چاہتا ہوں اس کے اندر تاکہ آواز تھوڑی بھاری ہو جائے چبھنا کم ہو جائے تو افیکٹ کے اندر جا کے ایک تو یہ بیس ٹربل کا اپشن ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں اس کو سیٹ لیکن میرے پاس ایک اور آپشن ہے جس کا نام ہے ایکولائزیشن اس کے اندر بلٹن ان فنکشن ہوتے ہیں اس کو فلیٹن کرتا ہوں میں اگر تو یہ دیکھیں بالکل نارمل ہو گئی ہے میری فائل جیسی ہے اس اٹ از رہے گی چاہے میں اس کو اپلائی بھی کر دوں تو اس کے اندر آپشنز بھی ہوتے ہیں مختلف اس میں آپ جائیں گے بوسٹ کے اندر جب آپ نے اس کی بیس بوسٹ کی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ اوپر چلا گیا ہے تھوڑا سا اس کو میں اوکے کرتا ہوں یہ اپلائنگ ایکولائزیشن ہو رہی ہے اب اس کی ساؤنڈ میں دیکھیں اب واضح فرق آیا ہے جو اس کی ویوز ہیں اوپر گئی ہیں اب اس کی ساؤنڈ چیک کرتے ہیں کیا فرق آیا کوئی تو ہے جو اب دیکھ رہے ہیں اس میں جو ٹربل تھا وہ تھوڑا کم ہوا ہے اور بیس بڑھ گئی ہے اب اس کے اندر میں اگلا کام کرنے والا ہوں ایکو ڈالنے کا سب سے پہلے ہم ایکو سے ہی پہلے اس میں ہم تھوڑی ریوربنس ڈالتے ہیں ریوربنس مطلب روم ساؤنڈ یعنی کہ ابھی تو میں نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اس کے اندر روم ساؤنڈ نہیں ہے تو روم ساؤنڈ کریئٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے ریورب کا آپشن اس کے اندر روم سائز دے دیتے ہیں پری ڈیلے ہوتا ہے ریوربنس بتائی جاتی ہے کہ کتنی کرنی ہے تو یہ اس کے کچھ دیے ہوئے ہیں اس سے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں تو میں آج کو 45 رکھتا ہوں یہ 72 صحیح ہے 44 کر کے میں نے پریویو بھی لے سکتا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ آواز صحیح آئے گی لہٰذا میں اپکے کرتا ہوں تو یہ ریوربنس کو اپلائی کر رہا ہے ریوربنس اپلائی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم سنتے ہیں کہ کی کیسی ساؤنڈ آ رہی ہے کوئی تو ہے جو اب دیکھ رہے ہیں تھوڑی آواز میں فرق آیا ہے اس کے اندر روم ساؤنڈ پیدا ہو گیا اب میں آخر میں اس میں ڈالتا ہوں ایکو ایکو میں نے اس میں دیکھیں دو اپشن آ رہے ہیں ڈیلے ٹائم کا اور ڈیکے فیکٹر کا اب ڈیلے ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک جو ہے وہ ایکو چلتا رہے آپ كا پلس یہ کہ یعنی كہ آواز كی كتنی دیر بعد شروع ہو ايكو ہونا और कितनी दफ़ा एको हो वो यहाँ बताया जाता है कि इतनी दफ़ा एको करना है यानी इतनी दफ़ा आवाज़ को रिपीट करना है तो मैंने डिले टाइम रखा हुआ पॉइंट फाइव और डिके फैक्टर जो है वो मेरा वन ज़ीरो है ये तो मेरी नस्बतें हैं कुछ 59 नाइन मेहंदी का अदद है और 14 जो 14 चौदह मासूमिन के हवाले से तो मुझे उम्मीद है कि ये नस्बतें मेरी काम आएँगी और मेरे एक अच्छा साउंड होगा तो मैं ओके करता हूँ उसको ویسے میں لے سکتا ہوں لیکن آپ دیکھیں میں اب دیکھیں بہت ہی چھوٹا سا سناتا ہے جو ایکو کا آخری میں کام آتا ہے نظر وہ اس میں آیا ہی نہیں تو مجھے اس کو اوکے ہی کرنا پڑے گا اوکے میں نے ایک کر کے اپلائی کیا ایکو اب ہم سن لیتے ہیں اس کی ساؤنڈ کوئی تو ہے جو نظام بے ہستی چلا رہا ہے وہی خدا دیکھا آپ نے کتنی بہترین اس میں ساؤنڈ ہم نے بنا لی اپنی ایک جو نارمل ریکارڈنگ تھی اس آڈر سٹی کے سافٹ ویئر کے ذریعے اب میں چاہ رہا ہوں میں اپنی اس فائل کو ایکسپورٹ کروں تو فائل میں جا کے یہاں ایکسپورٹ کا آڈیو کا آپشن ہوتا ہے اگر میں چاہوں تو اس پروجیکٹ کو سیو بھی کر سکتا ہوں تو بعد میں جو میں نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہوں مزید ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہوں تو اس کے لیے مجھے پروجیکٹ کو سیو کرنا پڑے گا لیکن میں فی الحال چاہ رہا ہوں اپنی فائل صرف بنا دوں یعنی اس کو ایکسپورٹ کر دوں تو ایکسپورٹ میں کروں گا تو میرے پاس سب سے پہلے وہ پوچھے گا آپ کو فائل کا کیا نام رکھنا ہے تو میں اس کا نام چینج کرتا ہوں نارمل کی جگہ میں اس کو ون ون زیرو دے دیتا ہوں جو مولا علی کے جو اس میں مبارک ہے اس کا عدد ہے तो कोई तो है जो एक सौ मैंने दिया है और मैं इसको सेफ कर रहा हूँ और उसके बाद इसने ये एक ऑप्शन आता है इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसकी फाइल है आर्टिस्ट का क्या नाम है ट्रैक का क्या नाम है ये सब चीज़ें किस एयर में बना बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑप्शन आ सकते हैं तो ऊपर मैंने लिखा हुआ आर्टिस्ट नेम जे जो मेरा शॉर्ट फॉर्म है नाम की उसको मैं ओके किया मैंने तो ये मेरी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गई वेव फॉर्मेट में वेव फॉर्मेट में इसलिए मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि वेव फॉर्मेट जो है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वरना मैं इसको एम में अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो वो यानी समझें कि अगर 100 एम की फाइल है तो वो दस एम में तो आ जाएगी लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत गिर जाएगी तो मुझे साउंड को दोबारा भी यूज़ करना होता है जैसे कि वीडियो के अंदर अब मैं इसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके इसके ऊपर ये साउंड चढ़ाना चाहूँ तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी तो वे फॉर्मेट में मैंने इसी लिए उसको सेव किया ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी रहे मेनटेन रहे और मेरी साउंड क्वालिटी बेहतरीन आए तो यह था दोस्तों ओडा के पर एडिटिंग uh, का तरीका जो मैंने सीखा अब तक और यह मैंने घर बैठ के सीखा है मुझे किसी ने नहीं सखाया तो मैं चाह रहा था अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और दूसरे दोस्तों को बताएं जो नातखाँ हैं या जो अपनी रिकॉर्डिंग को एडिट करना चाहते हैं इसके ऊपर और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं मैं आपको अगली वीडियोज़ में वो काम भी बताऊँगा ताकि आप लोग और भी इसके अंदर अच्छी एडिटिंग कर सकें और अपने वीडियोज़ को बेहतर बना सकें तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी था तो امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم